Presubliniere din Tele României, Claus Iohannis, amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru folosirea termenului penal. Tire de ultim din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării din dintele României, Claus Iohannis, a fost amendat cu 2000 de lei pentru ce a folosit termenul de penal în cadrul unei conferințe de pres susținute în luna februarie. 5 din cei 9 membri ai CNC de au fost pentru aplicarea sancțiunii.